I dag er Innovationsfonden på besøg uh, på Aarhus Universitet, og vi er jo her for at uh, samle interesse om uh, um, uh, de forskellige programmer, som vi, uh, som vi kører, og uh, vi vil gerne mobilisere så mange dygtige forskere og så mange virksomheder som muligt, så vi får nogle, uh, uh, nogle ret stærke projekter, uh, vi får sat forskningen i spil, og skabt nogle nye samarbejder. Så vi har meget store forventninger til, at forskere fra Aarhus danner samarbejde med offentlige og private virksomheder om nye innovative løsninger, som skaber vækst, beskæftigelse og til gavn for Danmark. Jeg er kommet i dag. At jeg altid leder efter finansiering til de projekter, vi har på skrivebordet og i skuffen. Og det altid er spændende at høre, hvad fonden siger, så man kan målrette sine ansøgninger. Det giver god inspiration at høre deres perspektiv. Og det synes jeg også, jeg har fået med i dag. Jeg tror, jeg fandt ud af, at det projekt, jeg har på skrivebordet lige nu, er en lille smule prematurt. Men så ved jeg jo, at jeg skal arbejde videre med fremad. I was here at the uh, Innovation uh, Fund seminar to learn about the calls and thematic areas for 2018. Uh, this, this today's workshop helped me get a really clear understanding of the different funding mechanisms available and different uh, finances available for it. And hopefully with this information I'll be able to put together a good call in 2018 with uh, some local SMEs and other manufacturing consortium in Denmark. Og kommer med til vores adregning her i Aarhus i dag, så er det muligt for at finde præsentationen på Aarhus Universitets hjemmeside. Og så er vi meget glade for at folk kontakter os. I kan kontakte vores scientific offices så hvem I synes er relevant, Så de opfordrer vi vores ansøger til. Tak kontakt med os, har I en god idé, uh, så snak om det, så vi vil vi meget gerne hjælpe, så I uh, får dannet et, en god ansøgning og et startprojekt, så vi glæder os.